П'ятий корпус Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні тут 206 абітурієнтів мають скласти зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Вікторія Гордійчук приїхала з Первомайського району. На дорогу до пункту тестування витратила 6 годин. В майбутньому планує вступати на ветеринара. Хімія – обов'язковий предмет. На пробне ЗНО з цього предмета не ходила. «Складно, Складно, звісно, дається. Хімія. Треба старатися. Дуже ну, тяжко запам'ятати багато чого, формули і так далі. Ну, дуже, дуже тяжко. А Марія Назарова – абітурієнтка з Миколаєва. Дівчина говорить, готуватися до ЗНО почала ще з 9-го класу, тому карантин на підготовку ніяк не вплинув. Налаштована на гарний результат. Планує на тестування витратити весь дозволений час – 150 хвилин. «Найскладніше – це просто запам'ятовувати безліч не формул, а просто властивостей речовин, тобто це просто безліч запам'ятовувань. Я писала пробне також з хімії, і тоді було дуже жарко, спекотно, і я тоді витримала, а зараз дуже гарна погода для складання ЗНО, тобто я думаю, що все буде добре». О 10.15 почалася реєстрація абітурієнтів. На вході до аудиторії перевіряють наявність запрошення, перепустки паспорту та сертифікату з переліком предметів. Паралельно вимірювали температуру та пропонували додаткові маски. На тестування радили брати дві. В окремій аудиторії під наглядом викладачів, представника Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти та спостерігачів розпакували та видали тестові матеріали. 14 Вже у кабінетах старші інструктори при абітурієнтах розпаковують пакет, дістають бланки для відповіді та тестові зошити. Після процедурних моментів об 11.30 розпочалася робота над завданнями. Орієнтовний час завершення – друга година. «За допомогою металодетектору буде перевірено, чи немає наявність пристроїв, які є забороненими». На аудиторія розрахована на 15 учнів. З усіх зареєстрованих сьогодні прийшло 179 учнів, говорить відповідальний за пункт проведення ЗНО Ігор Марцинюк. «Явка учасників на пункт тестування сьогодні досить висока. 72% прийшло для участі у цьому тестуванні. «Ніяких апеляцій чи звернень стосовно порушення процедури не надходило. Миколаївський національний аграрний університет уже 13 років поспіль проводить зовнішнє незалежне оцінювання». На цьому пункті тестування не було зафіксовано жодних порушень. Крім того, з кожним роком зменшується кількість абітурієнтів, які намагаються скористатися забороненими пристроями під час тестування, говорить уповноважена особа Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Василь Шуляр. Одна із таких моментів, це хтось десь вичитав на сайті, що можна користуватися кнопковим калькулятором. Відповідно до регламенту ніякими пристроями користуватися не можна, тому він відразу відмовився від цієї ідеї. Марія Назарова та Вікторія Гордійчук після тестування говорить, впоралися майже з усіма завданнями і перебування у масках 2,5 години не вплинуло на роботу. По своїм силам я оцінюю, що, в принципі, я добре написала, а, от, і я використала весь час, що мені був даний, тому я думаю, що результат буде найкращий. Найскладніші – це були завдання е, вправи, самі вправи. Там ну, дуже, дуже складні завдання були. Вправи. І багатенько їх було. Так. Я думала, що трішки менше буде, але ні, було більше. Ну, впоралася... Раніше, ну може, на хвилин десять. Всього з Миколаївської області зареєструвався 401 учасник, говорить у центрі професійної підготовки педагогічних працівників. Тетяна Макушева, Юлія Фільмон, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.